الله بسم الله مشاهدينا اللي تحياتي لكم جميعا نتواجدوا اليوم في سوق مدينه سماره للمواشي نقرا لكم الاثمنه بسم الله سلام 16 قولي ماقولوا مال غير_واضح سير هز سير هز سير هز سير 18 سير هز سير هز سير هز سير 18 18 الله يسخر لك سير هز سير هز ديرفس بسن. ديرفس ما أقش بابي فم هزين حالها ما زين رباعية ها ولا في لا خاسر حاجة خاسر والو كلشي زين الحمد لله كل صالح غايصلح لا لا هذا سيدي مشاو وهاد الجوج عطاو 30 بجوج اللهم أيوة. آه. بارك يا رب خير تبارك الله والنعجة لنا جميلة <تصفيق> والنعجة ديال من هاته؟ نعجة ديال من حدو حدو وش حد تامن؟ ديال, ديال لامين لامين ديال السوق 17 <تصفيق> ها؟ 17 الوحدة <تصفيق> بارك الله يا رب 17 ألف ريال الله يجيب الشتاء الله يجيب الشتاء يوم اليوم الله الله الله منين من من الشباب شاب من الشاب داخل الله <سانتسان> يرحمنا. بارك لا حفدك. لا قول لي ارحمنا مزيانين يا تبارك الله ستاتي كيف حالك؟ صحيحة الله يحفظك الله يبارك فيك الخير الوحدة مزيان تبارك الله الله الله يسخر لكم الله نجا الوحدة تلين انا تلين انا مرحبا انا والبيع والبيع مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا هل تريد ان تتعلموا لنا تتعلموا ان تتعلموا ان لنا اه يسر لك يا ولدي الله يسر لك الله يسر سيدي 57000 ريال ياك قلتي لي 57 57 ثلاثة بأربعة بارك الله يارب شاي ديال عزاد المزات بمدينة السمارة الأقاليم الصحراوية ثلاثة أربعة المزات ثلاثة المزات وحولية صغيرة 57000 ريال هي روميين هذو ياك روميين تبارك الله اللهم بارك يا رب الله يستر لك يا ود الله يحفظك، الله يستر لك. تلي الماعز ميلوث، مازات لينا ميلوث امو سند الماعز الماعز كاين 10 الاف كاين 12 الاف. ياك للراس، بارك الله فيك، 10 الاف ريال 10 الاف جر 10 الاف ماشي ماشي وحيدة حداش عشرة هذا 11 10 12 الله يسر لك والله اللهم يا ربي سمعتيتي يا سميرت هذا 11 هذه المعيزات الله يسر لك اش كاينه ولدنا؟ مرحبا سيدي الله يحفظك بارك <تصفيق> الله فيك الله يحفظك 16 هذيك هذيك راه هذيك 15 15 مزيان 30 اه الله لك الله اللي عند الوالد 12 14 12 14 هذا هو المازن السمارة السوق ديال هذا نا كانت 11 مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه خروف مكانه مكانه خروف. <تصفيق> الخميس را عامر شفتيه؟ غادي آه نمشيو ان شاء الله نصوروه تو هو يا ضروري ضروري شوية المشاهدين هاو الله يحفظك شكرا شكرا على المعلومات الله يسر هذا الميرود؟ قال لك سيدي سبعة وهادو 10 ####وي قد قد راه كيف سمعتم كيف عطيتي جدي هيا جدي هيا 7000 هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ايه هيا هي هيا هيا هيا هيا اجي يا ويلك تصوت انت قد ما ميزه تعالى و انا قديت عطيت الدرب ودي أعطاه غير عادني والله الا عادني عطاه هذا وعطاه ريال وبغى يديها جوج المعيزات وراكين هو مازال ما بغاش ها هو مازال داك جاي ويضروا بليز راه هادو هذا راه هذا شحال دابا هذا الله يا سيدي كمل لي فلوس يا سيدي كمل كملنا حنا كملنا ها اللي للاعطوك 3000 تعطوك مزيانه سيدي تعطيه بالصو زين وبشحال بغيت البيع ديالو شحال 4000 ريال مزيان الله يسر ليك هادي لا قلت لك واش يلا فكها انت يلا الله صعب صافي القضية الله يسر لك يا سيد الله يحفظك سهل الله <تصفيق> <تصفيق> سهل، شد شد جدي وشد 3000 ريال هذا صافي الله يسخر لك الله يسخر <تصفيق> الله يسخر قلب شي بشي راه <تصفيق> <تصفيق> الله الله ودي تبان علامه تبان مشاي دير لعزاز كنتواجدوا في السوق مدينه السمارا مع اخير الناس كساب مدينه السمارا هذا الراجل ها هو تحياتي لك والدير الحاج الله الله يعمرها دار غبرتي يا خيا السوق شحال هذا مسافر ياك انت مسافر مزيان الله يسر لك الله يسر لك والدير الحاج شنو كيدير الله الى بخير الحمد لله الله الى بخير يا شتونا عيان ياك السوق ناقص ياك <صفيق> الله ايوا اش غدير مع الوقت والله الا بخير الحمد لله ما <صفيق> لا ما سافرت ما ديالك اه مع الوقت تلينا هذا الخير هذا <صفر> مع 16 17 مع روميزي ياك هذاك هذاك العتروس 26 واك الحوايج اللي من الهيره 36 36 تبارك الله يا هي 16 جر جر تبارك الله يا رب صورهم. قلت دي الحولي شحال؟ الحولي شحال الحاج؟ الحولي الحولي 36 آه. ألف ريال مشاهدين الله حولي بارك الله يا رب اللهم باركي الله <تصفيق> <تصفيق> اه هذا تصوير المعلم المريحه المعلم والله الا لا كيفاش تقليبه الحاجه زعما هنا لا انا ماشي ديريش هادي راه ما كاينش هنا هو الغاز هو هادي اللي كان هذا الغاز راه كان هذا الغاز ما كاينه حتى حاجه دابا الناس يتقلبوا تماميلو ديالك صافي مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم ومن هنا كينتهي الفيديو صورنا لكم اليوم السوق مدينه سماره المواشي وبدأ السوق في اخوك والى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي لكم و